السلام عليكم ورحمه الله معكم احمد طلعت من قناه المبتدئ اتقنا للعبة كينج ستار في غصب اكثر من شهر ما نزلتش في فيديوهات خالص اش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام اذكر الله لا اله الا الله مشاهده ممتعه وخليك مع الفيديو واللايك للفيديو اهم حاجه اهم حاجه لايك للفيديو شباب شباب اللي بينسى اللايك يعمل لايك لاتس جو انا بحب الفيوهات يا شباب في اي جيم بحب الفيو ايه ده السرعه دي يا اخي اضرب اضرب اضرب اضرب ربي ربي يا بت ربي يا بت وريهم يا بت مش عارف ممكن اخذ على استرايك عشان العنف اللي في اللعب بص على وراك ايه ايوه يلا بينا انت بتضربي فين يا بت؟ Amazing, amazing, والله اني كفو يا اخي السرعه عندي سبين اه واشتريت عربيه وحالتي بقت تمام وتطورنا اركب اركب اركب يا بنت الناس اركب اركب يا بنت الناس عيب الحركات اللي عملت تضرب في الناس ابي خلنا نشوف هم نعملها ولا قضائيين ولا اي حاجه اصل المهمه دي مهمتين إيه؟ ايوه تمام دي خالص عربيتي بقى وبراحتي بقى براحتي حطينا في الباركينج بتاعي بقى فراغ بتاع تعال شوفوا بقى المهمه دي ايه بتاعت الصحن الطائر دي صار اوكي أهم حاجة اللي هي اللقطة بتاعت المرحلة اللي قلتها لك يا عم أنا اخترت شخصية يا عم الشخص. ماشي على الرجل ده مفيش مشكلة. كتير يا غريبة. هو اوه في عربيه حلوه هناك وش و... الله الله على الحلاوه الله الله على حلاوه العربيه تعال وش طب انا عربيتي هسيبها يعني اه ماي كار معلش برضه ما دي مش بتاعتي دي لكن دي بتاعت اللي ورا فانوس فانوس تعال نروح بقى زي ما هو عايز على فكرة أنا ما أعتقد يعني ده نفس صوت الموتور بتاع عربيتي لأن أنا بفهم في المواتير يا شباب أيوة فن فن عن عن كده خلينا أودوها المرحا- ال- ال- المنطقة اللي هي عايزة تروحلها الزلمكاية اسمها ايه خنفسة عندنا في مصر بيسموها خنفسة زي دي يا اخي احلى حاجة. احلى حاجة لما تلف في المدينة كده استمتع بالحياة استمتع بعالم الجيمينج استمتع بالعالم. الله الله. ايه ورا مصنع الكراسي اهو مصنع الكراسي يا شباب. هو ده مصنع الكرسة. إيه. معلش بقى ما انتكدت كده, كده حبطت عربيتي بقى مش مشكلة. لقد بقى ان بقى ان فين يا اخي كسرنا العربيه وما وصلنا للمكان اردت ان الدخله ان ان اردت ماذا you talking about I think you can put a hit out on my entire crew and get away with it? <lethal> What? that is a false accusation I protest get it boys لو ولا لا delicate yeah, i, I wouldn't even begin to know how to think about doing something like ركب العربية اركبيوت اركبيوت اركبيوت العربية اركبيوت اركبيوت اركبيوت اركبيوت اركبيوت اركبيوت اركبيوت اركبيوت اركبيوت اركبيوت اركبيوت شلون شلو كلهم حلوة العربيه بقى راحت فين؟ من هذا لن نتحدث عن هذا هذا هاكر سريع جدا. يلا يلا يلا عيب يلا <تصفيق> العربيه ايوا كذا الله الله كل شوية اكشن جديد بقى عربيتي عربيتي my car my car my car اركب اركب العربية يا عم هيموتوك يا عم الله يهديك يا عم يلا ايوا كذا لف من برا بقى لف من برا بقى لف من برا هل صاحبي صح ايوه انت ترى الطريق انت ترى بعد ما كلهم كيلر worky's our main competition so maybe قوي ما مش بتاع الرغي ده it's ليس افتحوا لك بابا حتى ده. انهم يمكنهم ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من ان إيه والله وكان إيه لو لو كان معكم أحمد طلعت من قناة المبتدئين ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات لايك للفيديو تعليق بتم صل على النبي أشوفكم في فيديو جديد وسلام